الحلا والملح فيها والقصايد تحتويها ولا من تامر عليها من يوصل مستواها من يوصل مستواها القصايد كلبوها تحت راية بنت ابوها ولا هذي دلعوها ما نشك في حلاها القصايد كل ابوها تحت راية بنت ابوها ولا هادي دلعوها ماني شكك في حلاها الحلا والملح فيها والقصايد تحتويها ولا من تامر عليها من يوصل مستواها زينها منها وفيها الحلا كله وطنها البلي ما تمتحنها من يبي يلحق مداها انت يا ولاه الجمال صايره بضرب مثال الشمال يا عسل العالم فداها، بنت عريب النسب بين به تكتسب، لابتن مقدم عرب، لا عاش بحماها، بنت وصل والنعيم تاخذ الطب بشحم، لين ترقى للقمام رافع الرب نباها، القصايد كل ابوها تحت رايه بنت ابوها من في حلاها الحلا والملح فيها والقصايد تحتويها ولا من تمر عليها من يوصل مستواها زينها منها وفيها الحلا كله وطنها لا تمتحنها من يبي يلحق مداها انت يا وله الجمال صايره بضرب مثال بالجنوب والشمال يا عسى العالم فداها بنت عريب النسب بين عتيبه تكتسب لابتن مقدم عرب لابتن عاش بحماها بنت وصل والنعيم تاخذ الطب بشحم لين ترقى للقمام رافع الرب نباها